Така ситуація спостерігається і з понеділка, 2 травня. Зокрема, запоріжець Дмитро розповів Суспільному. Вчора об'їхав три заправки, але безрезультатно – пального немає. Ще заїхали, а заправитися неможливо. Тільки по картам, де їх брати – не понятно. всі вже роздали. Ось зараз бензин закінчується, що робити, як їздити – я не знаю». «А це вже який день? Ну, вже, мабуть, день четвертий точно така проблема, п'ятий навіть. Взагалі є проблеми у Запоріжжі з газом, з бензином? Зараз ціни які? Ну, з газом немає, а з бензином є. Бензин тільки по талонах. Ви на бензині, так? Бензин і газ. Ой. Бензинський чіфс. Треба заправити, а тут таке. бензином. Ну, ви зараз заправилися газом, бензином? Бензином. Скільки зараз він коштує? 35-10. А скільки дають? Там. Максимум 20 літрів. Я Це для підприємців дають чи просто будь-хто може купити? Будь-хто, я так зрозумів, додаток скачаєш. Каже, через додаток відскануйте код, скачайте додаток, через додаток можете заправити. Ситуацію з забезпеченням Запоріжжя пальним суспільному сьогодні прокоментував заступник голови наглядової ради відкритого акціонерного товариства Запоріжжя Автопродукт Олександр Головко. Були нанесені удари по інфраструктурі нафтозабезпечення. От з ладу обладнання, от, от це на мабуть найгірша гірша була обстановка. Це десь у ці одні п'ятниця понеділок по нафтозабезпеченню зараз все логістика все вирівнюється. але уже сьогодні буде завезено вже необхідних кількості. От і на, на ближчий час ситуація буде покращуватися. Ціни тут, ну, питання якби і на нафту, і на міжнародному ринку зараз понятно, там пригавсе, якби так не зовсім стабільно, тут якби якісь прогнози робити дуже важко. Ну, будемо надіятися, що ціни Трошки, трошки зменшиться. Питання ціни – це вже як би питання, а перше питання – це його наявності палива, так що воно зараз буде вирівнюватися, в ближайші дні буде вже достатньо його для населення, для всіх служб міста.